Το μαθησιακό αντικείμενο σύνθετο προγραμματισμό Robot είναι ένα απλό ψηφιακό περιβάλλον προγραμματισμού, μέρο της συλλογή προσχολική εκπαίδευση του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικειμένων και εντάσσεται τη του ΠΟΕ. Πόσο εύκολο είναι για τους μαθητέ και τι μαθήτριε προσχολική ηλικία να προγραμματίσουν, Προάγει η εκμάθηση προγραμματισμού την ενεργητική μάθηση και δημιουργικότητα. Υπάρχει μόνο μία λύση για κάθε πρόβλημα. Μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να δημιουργούν προγράμματα και να τα διορθώνουν εντοπίζοντας το λάθος, δηλαδή τη λάθος εντολή. Μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να εντοπίζουν το λάθος, δηλαδή τη λάθος εντολή, σε προγράμματα που τους δίνονται. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με εύκολο τρόπο δημιουργούν προγράμματα για να μετακινήσουν το χαρακτήρα ενό εικονικού ρομπότ αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυση οι διαφορετικοί χώροι δράσης προωθούν την ενεργητική μάθηση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαλέγουν το χαρακτήρα ενός εικονικού ρομπότ που τους αρέσει και το δάπεδο στο οποίο το ρομπότ θα περιηγηθεί. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιώντας τι εντολές κίνησης μπροστά πίσω-άριστερά-δεξιά δημιουργούν το πρόγραμμά τους και έτσι επιλύουν το εκάστοτε πρόβλημα. Διαφορετικοί μαθητές και μαθήτριες, ατομικά ή σε ομάδες, μπορούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Μην χάνουμε όμως χρόνο, ας επιλέξουμε το δάπεδο που μας αρέσει και το εικονικό μας ρομπότ και ας ξεκινήσουμε την περιήγηση. Ας επιλέξουμε το δάπεδο με τα φρούτα. Το ρομπότ Πασχαλίτσα θα πάει να μαζέψει φρούτα. Πόσα βήματα χρειάζεται το ρομπότ για να φτάσει επάνω στο τετράγωνο με τη φράουλα? Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Άρα το ρομπότ μπορεί να πάει ένα-δύο βήματα μπροστά, μετά να στρίψει μια φορά δεξιά και να προχωρήσει πάλι ένα-δύο βήματα μπροστά. Πατάμε την εκτέλεση, δηλαδή το πλήκτρο και το πρόγραμμα εκτελείται. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής και η μαθήτρια επιβεβαιώνουν άμεσα τη λύση του προβλήματος. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα επιτυχές ή μη επιτυχές, επιλέγουν ποια ή ποιες εντολές χειρισμού θα χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το πρόγραμμα δεν είναι επιτυχές, ο μαθητής και η μαθήτρια μπορούν αρχικά να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία του ίχνους. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνονται να παρακολουθήσουν τη διαδρομή, δηλαδή την κίνηση του ρομπότ και την εκτέλεση του προγράμματός τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να σταματήσουν το ρομπότ στο σημείο που νομίζουν ότι υπάρχει λάθος, στις εντολές και να εντοπίσουν το λάθος, δηλαδή τη λάθος εντολή, που του οδήγησε στο μη επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο μαθητής και η μαθήτρια, αφού εντοπίσουν τη λάθος κίνηση, μπορούν να τη διαγράψουν με την εντολή «Διαγραφή επιλεγμένης εντολής» και μετά να εκτελέσουν το πρόγραμμα. Για να επιβεβαιώσουν αν αυτή τη φορά είναι επιτυχές, δηλαδή αν το ρομπότ έφτασε τελικά πάνω στο τετράγωνο με τη φράουλα. Αν ο μαθητής και η μαθήτρια ακολουθήσουν τα παραπάνω βήματα επιλογής εντολών χειρισμού, μπορούν να διορθώσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα που τους δίνεται, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα για να φτάσει το ρομπότ πάνω στο τετράγωνο με τις μπανάνες, όπως φαίνεται στην οθόνη. Σκοπός του μαθησιακού αντικειμένου είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με πιο σύνθετες εντολές προγραμματισμού, όπως είναι η αναγνώριση και ο εντοπισμό του λάθους ή των λαθών ενός προγράμματος και η διόρθωσή του ή η διόρθωσή τους τα επιμέρους τμήματα με τη χρήση των εντολών χειρισμού, όπως ίχνος, Παύση και Διαγραφή επιλεγμένης εντολής. Στο φωτόδεντρο, στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και συγκεκριμένα στη Συλλογή της Προσχολικής Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν στο σύνθετο προγραμματισμό και την ανάπτυξη σύνθετων προγραμματιστικών δεξιοτήτων, όπω είναι τα μαθησιακά αντικείμενα κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου, με δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος και κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο με δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος. Τα διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα με έμφαση στο σύνθετο προγραμματισμό καλύπτουν τις ποικίλε διδακτικές καταστάσεις που οργανώνει ο ή εκπαιδευτικός της τάξης για τις δεξιότητες προγραμματής να αναπτύξει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.